يعني، أمير جنزور، أمير جنزور، الحضور، هالقنازة، آه آه العرادات، آه. ولد العام، مكي، آه. ولد العام، شلع عن قلعة، بعد رصد كم، هذا هاي الحين الاحنياتات. واحد بردار بعد الإحماجات واحد, واحد بردار حديث للصدر بعد اللذي كل الحراجات مطالحة إن شاء الله واحد علي يا فاطمه سلم انا بالعرين هلا يلا يا راعي البراجل يا معدلها على اتلوك لك وانت تلوك لها سمع الغابة وانا المفترس وانا صرت اليوم وشولا امين وانا عرفك من قبل وانا بصفاي الناس صعد صيتك سوي نبي هاي هاي يلا ####طريحة# شلعان قلعة طريحة على الطريحي علي القرعاوي أمير الجصاص ونبن الجصاص... فرقة موسيقية الشيل العمري يلا Tara Lara Lara, Tara Tara Tara Tara سمعنا شوي الى اهل بغداد وانا محمود البغدادي